माता ए मारा मारा अन करता मन वसंत परमा गा बापू परी बापू પછી ગે હે હર્ષે દાડો માં સમય આપડો હબો નતો માં સમય આપડો હબો નતો માં એટી આપણને બધો એ ભૂંડા કીધેલા સમ घड़ियों हजार पार दरबारों वच्चे हजार दरबारों वच्चे मार हरसिदी न प्रभु केवाया ઓ ભાવેશ ભુવાદ તમે દાડા ગણો ને સંતા ગનો મહિના બનશે ને તમારો દહકો આવશે દહકો આવશે ડકો આવશે બસી કેર વર્ષે મારી હર अचय पर मार गे अचै पर मार आग ओ झंडो न रोपाऊ तो आग ओ झंडो न रोपाऊ तो मारु वसन नी माता नु बहन से प्रभु પછી કેહે વાલા તમારી તો વાલા તમારી કોઈ દાદા પાઘડી ઝુકવા દઉં તો કોઈ દાડો પાઘડી ઝુકવા દઉં તો અન્ન સમય આવે તો અન્ન સમય આવે તો વાડ વગર વેલો ચડાવું भले वो मे आ भले वो मेवा तो मे पशी केहे जगत दुनिया बनावे तो વાચકે કે પચ્ચી ગમનો ધની બનાવે ધન બનાવે પણ ઓ ભાવે સફમારા પણ ઓ ભાવે સફમારા આપર્ષિધ આપન ને આહર્ષીધુ પેરસો ગમનો ધની બનાવશે પુ તિરસો ધની બનાવશે રોકના રાજા બનાવશે बसी के आहर सी वगर तो अपन ने कोई मिखना आ हर्षिदी वगर तो आ हर्षि वगर तो आपने, आपने कोई ना घाला आपने ने कोई बथ मोना तारा हर सीधी वना तारा हर सीधी वना बजार मो अमारा को चला कोलावशे मारी कोयले डूंग वाह करना कोयले डुंग वाह करना मारी हर्षिदीना भगवान बताई दुनिया बताय दुनिया में देवतो घन सामा दुनिया में देवतो घन सामा बनहरसि दिन नम पटे एटले बनहरसि दिनु नम पटे एटले आम स्तक नमी जइ से नमी जायसे आमस्तक नमी जइ नमी जायसे बसी के रजवा दू कल जोतू नहीं जी जो तू नहीं माँ जी जो तू नहीं माँ पन तू हर्षिद भेटी रे जे पन तू हर्षिदेडी रे जे भेटी रे जे माँ बसी गे मुँह बसंत फोटो सुमा मुँह बसंत भोटो सुम मुशित रे जा माँ હર કોઈ દાદો હર સિંધી કોઈ દાદો શેતરાવા ના દેતી મારી બસિકે આ મતલબી દુનિયા મેં માતલબી દુનિયા મેં માને હાજરીને ઘેર લાવજે जमुना हाथे बची देनारी हर्षि दे आव दीरा पसी के दुनिया एम कैसे एम सु मूक लाकारु वसंत परमार इम कौसु मा कलाकार नहीं मारी हर्षिदी कलाकार से बाप कलाकार सेबा बसी के हकू बालू माँ हकू बालू माँ रिहाई दशिए तो बो मने ग्वादर मोगली मनाई ले बन तू हर्षिदी જે દોરી હૈ જૈશ માં જે દાદોરી હાઈ એ દાડો મારી વસંત એ દો મારી વસંત જિંદગી પૂરી થઈ જશેમાં તમે વિચાર્યું નઈ હોય તમે વિચાર્યું ન હોય એવું ના આલી દઉં એવું ના આલી મારું હર્ષિ નું મારું એવું મારું ભાવેશ ભઈનું નું એવું મારું ભાવેશ ભાઈ મારું વસંત નું માને બાષિધિ હા